يا رب عم البلاء وزادوا اللي بيحاصروني من الاعداء وبيقولوا لي إلهك مش حينجيك من الفناء لكن يا رب انت حصني بتنصرني وبترفع راسي في العلياء بستغيث بك يا رب من شدة الابتلاء فاستجب لي من علياءك يا رب السماء أنا واصحى وأنا معك في أمان لأنك بتحميني يا رب السماء معاك يا رب ما خفش انقطر من حولي الاعداء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 وبيتأملوا في كلمات ربهم ليل ونهار، فهم زي شجرة مغروسة عند مجرى النهر، مش بيدبل ورقها وبتطلع ثمرها في أوانها، وبينجحوا في كل أعمالهم. على غير الحال بيكون الأشرار، فهم زي القش اللي بترميه الريح، مفيش مهرب لهم من الحساب يوم الدين، ومش هيكون لهم مكان مع الصالحين، فالله بيحفظ طريق الصالحين.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 يا رب أنت بتهلك اللي بيتبع طريق الأشرار فاحفظ برحمتك اللي اتبعك من الأبرار